آو okay, اه يا بايا يوسف بايا يوسف بايا في لا يوسف بايا يوسف بتصارف. لا أنا بس. لا أنا بس. بس. أنا بس. أنا أنا بس. بس. بس يا رب تتركنا. رصاص. متر ونص متر ونص علوة على الأرض. من الضهر؟ لا ده بس. ده بس. ما تخافيش ما تخافيش ايه لا خلي بالك في عد التانية عدلها لا تقع لا يا لا يوسف عايز ياخد كل حاجه من اركب مكانك اركب مكانك طيب ماشي مش هركبك تاني ما تنزلش ما تنزلش الا تقع <تصفيق> لا انت شاطر اعمل باي باي يلا <تصفيق>